Hej och välkommen till Biblioteken i Halmstads minikurser. Denna kurs handlar om Wi-Fi och webbläsare. Anslut till Wi-Fi. För att ansluta till ett trådlöst internet eller mer kallat Wi-Fi så klickar du bara på meddelande-knappen och välj nätverk. Nu hittar du alla trådlösa nätverk som din dator har teckning till. Om du inte hittar någonting så kan det bero på att ditt nätverkskort är inaktiverat. Klicka då på Wi-Fi-ikonen så att du ser texten på. I Hamstad kommun finns det flera trådlösa nätverk där HK Surfnet främst används för anställda och elever i kommunen. HK Citizennet för kommuninvånarna och Internet för alla gäster i kommunen. Våra wifi finns utspridda på strategiska platser över hela kommunen och du gör på samma sätt överallt för att ansluta till dem. Nu väljer vi till Wi-Fi med namnet Internet eftersom det inte kräver någon inloggning och klickar på anslut. Helt automatiskt öppnas nu avtalet som du först måste godkänna genom att kryssa i rutan Jag har förstått och accepterar användarvillkoren. Bekräfta med att klicka på skicka. Om inte avtalet öppnas automatiskt, gå då till halmstad.se i din webbläsare för att manuellt få fram avtalet. Summa i webbläsaren. På nyare versioner av de flesta webbläsare kan du själv anpassa textstorleken genom att kombinera kontrolltangenten och musens rullhjul. Du kan också ändra textstorlek via webbläsarens menyer och kommandorna beror på vilken webbläsare du använder. Under Chrome-menyn är en knapp med tre streck uppe till höger i Chrome-fönstret. Klicka på och använda plus och minus. För att återställa, klicka på förstoringsglaset och välj Återställ. För att göra det med tangentbordet, klicka på Ctrl-plus för att zooma in och Ctrl-minus för att zooma ut. Ställ in en egen startsida. Startsidan är den sida som öppnas varje gång du startar webbläsaren. Du kan enkelt ställa in vilken startsida du vill ha. Gör så här. Välj inställningar under Chrome-menyn. Det är en knapp med tre streck uppe till höger i Chrome-fönstret. Under rubriken Vid start, välj Öppna en viss sida eller en grupp med sidor. Klicka på länken Lägg till ny sida. Ange adressen till den sida som du vill ha i adressfältet. Spara genom att klicka på Lägg till. Nu stänger vi Chrome och öppnar det på nytt för att se så det fungerar. Lägg till bokmärke. För att lägga till ett bokmärke så går du till den webbsida som du vill lägga till i listan Bokmärken. Klicka på knappen som visar en stjärna. Välj mappen som du vill spara i och bekräfta med klart. Om du sparat ett bokmärke i bokmärksfältet så kan du välja att visa det genom att klicka på de tre prickarna. Sen välj bokmärken och välj Visa bokmärksfältet. Besöka ett bokmärke. Om du vill gå till ett av dina bokmärken Leta då bara reda på den i bokmärksfältet och klicka på bokmärket. Ta bort ett bokmärke. För att ta bort ett bokmärke så letar du reda på vilket bokmärke du vill ta bort. Högerklicka då på den och välj ta bort. Skriva ut från internet. Det finns flera sätt för att skriva ut, och vi kommer gå igenom tre exempel. Klicka på de tre prickarna i Chrome och välj Skriv ut. Nu skrivs hela sidan ut. Vill du bara ha en viss del utskriven, markera då texten eller bilden och högerklicka på markeringen Skriv ut. Det enklaste sättet att skriva ut det kan vara om det finns en utskriftsknapp på hemsidan. Det sista exemplet är alltid bäst om du vill skriva ut mejl. Eftersom mejlet anpassar sig för ett papper istället för en datorskärm. Tack för den här kursen och besök gärna bibliotekens Youtube-kanal för fler minikurser.